Кіномеханік за освітою Інна Рєзник розпочала волонтерську діяльність від початку російсько-української війни у 2014 році. Згадує, разом із односельчанками у приміщенні церкви плели маскувальні сітки та збирали допомогу військовим. 14-15 рік там взагалі вони, як -то не дійсно були голі босі, голодні, що ми приїжджали, хлопці казали, ой, слава Богу, що ви приїхали, бо в нас вже їсти нічого. Ми везли… Ну, Дуже важко сказати, що ми не возили. І воду, навіть воду возили. Отак от. що І запчастини, там, і ліки. Ну, я ж говорю, перерахувати складно і все одно забудеться. Ну, не згадається, що ми везли. Все треба було. І одяг, і форму. Зараз вже вони одіті, яке-не яке є харчування. Тобто... Ну і на озброєнні, але все одно там якісь біноклі десь, якась там труба подзорна, десь якісь ліки. Показати, що про них не забувають. Бо у нас якось так от з самого початку у нас розділена війна від е, мирного населення. Такого не должно бути. Я весь час кажу, що коли в країні війна, то вся країна має працювати на перемогу. Абсолютно вся країна має стати на військові рейки і вперед. А в нас, бачите як, одні хоронять, а інші кажуть, яка війна. я просто об про этом говорити спокійно. Не можу я просто про це говорити спокійно. Наші діти, наші онуки, вони там стоять під кулями. А ми сидимо тут, у теплі і затишку. У нас гарні, нерозбиті будинки. У нас городи нерозорені снарядами. І нас дуже мало, мало. Потрібно більше людей. Ну так, допомагають продуктами, коли збираємо передачу. Є що зібрати. Старший син і нерізник Богдан служить у зоні операції Об'єднаних сил. Молодший Захар Биков старший солдат Збройних сил України. Тиждень як демобілізувався, служив у 93-й окремій мобільній бригаді Холодний Яр. Каже, саме мамине виховання вплинуло на його рішення служити. Не держала, як вона не тримала, Хочеш йде, не хочеш, не йди, то вже твоє. Мамо, в армію треба було, снеби командир хороший вийшов, особливо з її нервами і видіркою її, її терпінням. Я і до цього підтримував ще до того, як в армію пішов. В наш... Вона нас маскуванням займалася, допомогою, там, ті самі буржуйки, сітки. Білі сітки позабирала, бо вони, ну, як, зима закінчилася, вони не потрібні. Повезла таких сіток. Білі треба було поскладати, висушити, упорядочити, десь їх поскладати. Правильно? Ну, як займався, допомагав. Помагав машинного розвитку. Ну, як... Надо було, допомагав. Мені було б соромно, якби мої сини не пішли служити. Мені було б соромно, і це... Я б вважала, що я їх якось не так виховувала, що виховували їх такими, що вони поховалися десь там по Польщі чи ще де. Донька – психіатр в атошному відділенні в Запоріжжі. Тобто у нас вся сімейка. Дуже рідко виходив в нас зібратися з сім'єю. За словами Інерєзних, з 2014-го і до сьогодні сплили понад дві тисячі квадратних метрів маскувальних сіток. Кожна поїздка на передову була з ризиком для життя, але найважче було втрачати синівських бойових побратимів. У нас таке було, що ми заїхали в сіру зону. І це так виглядало комічно, навіть те, що потім нас у Попаснянська поліція тримала дві години зняла з нас усі там от відпечатки пальців, рук там, ну, повністю ми пояснювали, як ми, що, ну, вийшла помилка, що треба було повернути, і ми поїхали прямо, і ми проїхали. Ми по замінованій обочині проїхали. Коли ти приїжджаєш до хлопців, бачиш людину, дитину живу, це ну, товариш мого старшого сина і друзі вони були. І ми приїжджаємо додому, ще якби, не, не видохнули. І виявляється, ну, буквально спілкуємося по телефону, і що я чую, що мисла 300, а потім мисла 200. Ладно, мама, я не можу говорити. І ми підриваємося, їдемо на похорони в Харківську область. Це ніколи не забудеться, це дуже страшно. Зараз Інна Рєзник поєднує волонтерську діяльність із допомогою ветеранам-атовцям Веселівської громади з юридичних та соціальних питань. Я бажаю нашій армії перемоги. Це, мабуть, саме головне, щоб вона перемагала. Ми її будемо підтримувати до кінця. Терпіння, щоб вони спокійно дочекалися того моменту, доки, доки їм дозволять відкривати вогонь по супротивнику. Супротивник провокує, провокує, провокує, а відкривати вогонь не можна, не можна і не можна. Інна Резник каже, намагається об'єднати бійців, аби ті не перебували в ізоляції після демобілізації. Сама ж не перестає мріяти про повернення до мирного життя. Інна Халеполина Пода, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.